Tohle je Fred. Náš kostlivec. Tak jako opravdová lidská kostra, je i Fred tvořen zhruba z dvou se kostí. Když se náš Fred narodil, měl zhruba o 140 kostí víc než teď. Část jich během jeho života srostla. Ale nebojte, o všech kostech se bavit nebudeme. Nejdříve si na Fredovi ukážeme pár příkladů. Celá kostra je souborem kostí, které dohromady vytvářejí pevnou oporu těla, na níž se upínají svaly. Díky nim pak lze celým tělem pohybovat. Kosti také chrání životně důležité orgány. Příkladem je hrudní koš nebo lebka. My se dnes budeme bavit o zatížení kostí. K vysvětlení si vezmeme kost z tehení. No a právě na kosti stehení si ukážeme to, jak je stavba kostí důmyslná. Nejdříve si v jednoduchosti popíšeme, jak taková kost stehní vlastně vypadá. Stehení kost vystužuje stehno dolní končetiny. Na nohou stojíme, chodíme, běháme. Taková kost musí tedy vydržet velkou mechanickou zátěž. Zároveň ale nesmí být příliš těžká. Musí být také pružná, aby se snadno neroztříštěla, ale dost pevná, aby se neohnula. Na koncích musí mít správný tvar, takzvané hlavice, aby kyčelní kloup na jedné straně a kolení kloup na druhé mohly správně fungovat. Mezi hlavicemi je dlouhá část, nazývaná diafíza. Kost je tvořena různými typy tkání. Hutná kost je při povrchu celé kosti, nemá póry a je velmi pevná, avšak těžká. Proto jsou hlavice vyplněné houbovitou tkání, díky pórům uvnitř je pak odlehčená. Uspořádání trámců vlastní kosti je však takové, aby váha vašeho těla byla efektivně rozprostřena ve směru těchto trámců. Nejvíce trámců je v místě největšího zatížení při běžných činnostech. Diafýza pory nemá. Je vyplněná kostní dření. Na povrchu je hutná kostní tkáň pokrytá okosticí, vazivovým obalem hustě protkaným cévami, kterými je kost vyživována. Promiň, Frede, ale teď použiji exponát. Jak taková kost vypadá uvnitř, to už víme. Ale jak na ní působí zatížení? To si ukážeme na exponátu. Vidíte? Fialová barva nám ukazuje největší zatížení. Přesně v těchto místech je buď hutná kost, nebo zvýšená hustota správně orientovaných trámců houbovité tkáně. Tak jako celé naše tělo, jsou kosti úžasným zázrakem přírody. Vše společně dokonale funguje. Díky pružnosti kostí si například nezlomíme nohu, když od někud skočíme. I když je naše tělo zdánlivě dokonalé, nezapomeňte, že se o něj taky musíte náležitě starat. Veď, Frede!